ثقافة الكتب النهاردة حلقة خاصة جدا عن مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ. أنا من مواليد مدينة مطوبس كفر الشيخ سنة 1966. مطوبس مدينة عريقة أصيلة ممتدة في جزرها إلى عصر الأسرة 26 الفرعونية. حيث كانت في ذلك الوقت تلك البقعة على شاطئ بحيرة البرولوس. فجاء مجموعة من البحارة الصغار سن اليونانيين فاستقروا في هذا المكان ليشيدوا مدينة. هذه المدينة سميت باسم البحارة الصغار وهو اسم نوتوبس باللغة اليونانية القديمة. نمت هذه المنطقة حتى تحولت إلى ميناء ومركز تجاري هام في هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد في أوائل القرن السابع الميلادي حدث زلزال عنيف في مصر. والآن نحن نعتقد كمتخصصين في الآثار أنه كان تسونامي. دمر دلتا النيل ودمر مدينة الإسكندرية حتى أن قصر كليوباترا غرق في في الميناء الشرقي في الاسكندريه والعديد من المدن المصريه على شاطئ المتوسط غرقت في البحر المتوسط مطوبس الان هي ما يعرف بالكوم الاحمر الى الجنوب الشرقي من مطوبس اجرت فيه بعثه جمعيه استكشاف مصر البريطانيه حفائر من سنه 1928 الى 1952 ثم توقفت عن هذه الحفائر ونقل نتاج هذه الحفائر المتحف المصري في القاهره ولكن للاسف الشديد لم يدرس الى الان دراسه كافيه لنعرف الكثير عن هذه المنطقه. الذي نعرفه انه كانت بهذا التل بيوت بعضها به ارضيات من الفسيفساء وبعضها به بعض المخلفات الفخاريه التي وصلت الى المتحف المصري. مطوبس بعد ذلك انتقلت الى المكان الذي فيه مطوبس الان. ثم لما جاء الفتح العربي شيد اول مسجد في مطوبس. ثم مع الزمن بدأت تنمو مطوبس مرة أخرى في العصر الفاطمي مع زيادة الرقعة الزراعية إلى الشرق من مطوبس. وتحولت إلى مركز هام لعدد من القرى والمدن التي أعيد إحياها نتيجة انحصار بحيرة البرلس واستصلاح الأراضي واستقرار عدد من القبائل العربية إلى شرق مطوبس وإلى الغرب أيضا من من قرية إدفينا المقابلة لمطوبس. إلى أن نصل إلى العصر المملوكي فيصبح بها أسواق وتجارات حسب ما قال المؤرخين القدماء. فتحدث بها ثورة على الظلم السلطان المملوكي الذي يصدر مرسوما مملوكيا يعلق في الجامع الكبير في مدينة مطوبس وهو ما يسمى الآن جامع عامر نعرف منه أنه كان في مطوبس صناعة للحرير وهذه كانت معلومة جديدة إلا أنه في العصر الإسلامي أضيف إلى مطوبس اسم مطوبس الرمان وبمرور الوقت عرفت بدل النون ميم فأصبحت مطوبس وساطة اسم الرمان منه هناك طفرة سكرية كبيرة وحضارية حصلت في مطوبس في أواخر العصر المملوكي نجد صداها في بداية العصر العثماني سنة 1031 هجرية يهدم الجامع الكبير في مطوبس ويعد تشييده مرة أخرى بمئزانة أكبر ومساحة أكبر ثم ينشأ إلى جواره حمام ثم ينشأ حوله مجموعة من الأسواق الكبيرة المنظمة ونجد في مطوبس في صدى سجلات تلك الفتره انه كان بها صناعه الحداده والنحاسين وصناعه الاساس والحصير وجزارين وغيرها من الصناعات التي تمتاز بها اي مدينه وتحولت القريه الى قريه كبيره لم تصبح مدينه في عرف الدوله المصريه انذاك لكن لحجمها الكبير اصبح فيها مسجد جامع ثم شيد بها مسجد سيدي عبد الوهاب الذي أصبح مسجداً لأحد أولياء الله الصالحين من نسل الحسين بن علي ودفن في قبة كبيرة تمتاز بكبر حجمها عن باقي كل قباب دلتا النيل ويعلوها بدل ما يعلوها هلال يعلوها عمة لشيخ مما يدل على أن هذا الولي كان له مكانة خاصة لدى المصريين جامع ابو عبوهاب كان له ثلاثة مداخل مبنية بالطوب المنجور بعقد مدائن بدلاية ثم جامع ضخم في الداخل ألحقت به حديقه على غرار المساجد الاندلسيه وكانت بالجامع بلاطات قشاني وزليزلي كما كانت له ميضاء منفصله والمئذنه كانت منفصله مرتبطه بمدخل الجامع بمشايه وبسطح الجامع بكبرى هذا المسجد العجيب الغريب هدم للاسف الشديد ولم يتبقى منه غير القبه والمصلى الملحق بها لكن الهام في هذه القصه هو ان الاندلسيين تركوا اثارا عميقه داخل مدينه مطوبس والعديد من عائلات مطوبس بترجع الى اصول اندلسيه حتى ان الكثير من الكلمات كانت تتردد بين لهجه مطوبس المحليه مثل كلمه مغازه التي كانت تشير الى مكان لبيع الحبوب او كلمه زليزلي التي تشير الى كلمه قشاني وبعض هذه الملامح بدا في الاندثار للاسف الشديد مع الزمن والتاثر بالتلفزيون والراديو لكن دعوني أقودكم إلى أن القاضي أو القضاة الذين استقروا في مطوبس من محكمة فوه الشرعية بدأوا يكتبوا سجلات خاصة بمطوبس نقلت إلى فوه ثم نقلت بعد ذلك إلى أماكن أخرى واللي نجد صدى لمطوبس في العديد من السجلات محاكم الشرعية في الإسكندرية وفوه ورشيد ما يدل على تأثيرها العميق في محيطها العمراني بصورة كبيرة امتداد مطوبس كان هناك مسجدين اخرين اسريين كان بها هو مسجد سيدي علي ومسجد غزال على حد شارع داير الناحيه وكان الشارع الذي يحد مطوبس من عده اتجاهات مطوبس كان بها العديد من الشخصيات الهامه وهذه الشخصيات الهامه التي خرجت من مطوبس خرجت خرجت نتيجه اهتمام اهالي مطوبس بالتعليم بصوره اساسيه فالعديد من وجهاء مطوبس في بداية القرن العشرين تبرعوا بيوتهم لكي تكون مدارس ابتدائية وجاء إنشاء الملك لمدرسة سنوية في منطقة الغبشة إلى الغرب من مطوبس تحفيزاً لأهل مطوبس ليلتحق أبنائهم بهذه المدرسة لكننا نتوقف عند واحدة من الشخصيات الهامة التي ولدت في مطوبس الدكتور علي باشا إبراهيم الذي كانت والدته مؤمنة بنبوغه العلمي فلما التحق بالمدرسة الابتدائية ونبغ كان اباه يريد ان ياخذه ليعمل معه في الغيطان والحقول الزراعيه كما كانت العاده انذاك. فهربت به امه الى الاسكندريه ليتفوق ثم يلتحق بكليه طب القصر العيني ليصبح وزيرا للصحه واحد مؤسسي مجمع اللغه العربيه واحد كبار المهتمين بالتراث العربي الاسلامي ثم التحق العديد من اهالي مطوبس بمعهد السوق الازهري وكان منهم المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون وهو كتاب من ثلاثة مجلدات ويعد العد العمدة في هذا المجال شغل منصب وزير الأوقاف في سبعينيات القرن العشرين وتم اغتياله واستشهد في سنة 1977 من الشخصيات التي تعلمت مبكرا في مطوبس الدكتور محمد بلال الذي ولد سنة 1914 كان طالبا بطب القصر العيني والتحق بكليه طب القصر العيني ليكون احد القيادات السياسيه الطلابيه في جامعه القاهره ويكون هو احد ابطال حادثه كبرى عباس سنه 35 في عهد رئيس الوزراء اسماعيل صدقي ثم مع زميله نور الدين طراف لياخذ جثه زميله التي قتل الذي قتل على كبرى عباس علي طه حفيفي ليخفيها ثم يشترط لاظهارها ان تقام له جنازه رسميه ومحادثه فعلا ويصبح بعد ذلك الدكتور محمد بلال عضوا في مجلس النواب في الفتره من 1950 الى 1952. الطفره الحقيقيه في مطوبس بعد ذلك في القرن العشرين حدثت مع بناء كبر السكه الحديد على على النيل ليربط ميناء ادفينا ومطوبس وكان هذا مشروع للسكه الحديد لتطوير سكة حديد مصر كان يهدف الى الربط ما بين اسكندريه والمنصوره مرا بمطوبس. ولكن للاسف الشديد هذا المشروع لم يكتمل هذا المشروع أحدث طفرة في مطوبس كبر السكة الحديد ده 1929 استلمته شركة انجليزية انتهى 1932 صمموا مهندسين مصريين لأول مرة في تاريخ مصر بعرض فتحة الكبر 80 متر فاعتبر طفرة هندسية في مصر في ذلك الوقت والقى المهندس اللي صمم الكوبري محمد عفتاح الأنصاري محاضرة عن هذا الكوبري وتصميماته فردته في الجمعية المهندسين الملكية المصرية في سنة 1932 وكان احتفاء دولي لأن كان حدث ضخم في هذا الوقت. مشروع كبري جعل هناك تطويل للتجارة في مطوبس. استحولت مطوبس إلى مركز لتصدير السلع من هذه المنطقة عبر محطة سكك حديد تجارية كانت موجودة في داخل مطوبس إلى ثمانينات القرن العشرين. ثم تراجع دورها بصورة كبيرة هذه المحطة إلى أن أغلقت. لكن خط السكه الحديد اوجد لمطوبس منفذ هام جدا للحركه منها والى الاسكندريه ورشيد. المشروع الثاني المهم في اللي عمل نقله لمدينه مطوبس كان مشروع قناطر ادفينا اللي فتحه مصطفى باشر نحاس، مصطفى باشا النحاس سنه 1950 وده اوجد مجموعه من الحدائق وعمل طفره سكانيه في مطوبس كبيره وكذلك في الضفه الثانيه ادفينا. وعايز لكم ان اتفينا ارتبطت بمطوبس ارتباط عميق جدا. إلى درجة إن العائد من العائلات الأندلسية اللي جت عشان تستقر في مطوبس انتقلت للاستقرار في اتفينا وأشهر عائلتين أندلسيتين في اتفينا هما عائلة الأنصاري وعائلة الخراشي. أناطر اتفينا عملت طفرة. لكن اللي عمل طفرة في اتفينا هو قيام الأسرة المالكة خاصة في عصر عباس حلم الثاني باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي. الى جوار الدفينة وإقامة العديد من القرى على هذه الأراضي وده كان تبع تفتيش الملك ثم انتقلت ملكية هذه المنطقة بالكامل الى الملك فؤاد ثم الملك فاروق اللي أقاموا قصر ملكي كبير في هذه المنطقة ما زال موجود الى اليوم ازدهرت في مطوبس عبر الزمن صناعة الحلويات وابرز ما في مطوبس صناعه الحريسة واللي بتصنع من طبقة أو طبقتين من السميد وجوز الهند والزبيب وقد تحشى من الداخل بالمكسرات أو تزين على الخارج بمكسرات. لكن عندنا أنواع طريفة من الحلويات في مطوبس زي اللذيدة ومربة الحمام. ومطوبس مصدر لحلاوة المولد لكل القرى والمدن اللي حواليها. وكذلك الأحصنة اللي بتتعمل في مولد النبي وعروسة والعروسة للبنات. في أصناف من الطعام مميزة في مطوبس، لكن من الموروثات الأندلسية اللي موجودة في مطوبس صناعة الكسكسي أو الكسكس كوجبة. وبيصنع بيوكل في مطوبس بالمرق، مرق الدّق البط أو الأوز أو اللحم. كانت سيدات مطوبس قديما بيحرصن على صناعته في المنزل بصورة مستمرة. كمان في وجبة متوارثة في مطوبس من قديم الأزل وبتتميز بها عن غيرها من المناطق هي الكبابي. هو عباره عن اللحم بيدق في الهون مع الارز مع غيره ويسوى في المرق في مرق الشوربه او الشوربه بصوره عام ودي من من الوجبات اللي بتتميز بها مطبوس بعض انواع الخبز زي البكاكين اللي بتتعجن بالسمنه واللبن والدقيق وبتحط عليها سمسم ومنه نوع بيسموه اهل مطبوس السخان اللي بياخد طبعا من البيض والسمسم مطبوس بتشوف فيها اجواء بهجه في رمضان في الشوارع كمان مع الأطفال زمان كانوا بيخرجوا ويغنوا أغاني خاصة في مطوبس شفنا في مطوبس مع إنشاء ثقافه مطوبس إعادة اكتشاف مطوبس أدبيا مرة أخرى طول عمر مطوبس كان فيها أدباء وشعراء ترددت بعض أسمائهم في المصادر التاريخية وده اللي هنكشفه لاحقا لكن كان فيها شاعر مجهول هو الحاج إبراهيم دينيش كان بيمتلك محل بآلة في مطوبس وكان شاعر عظيم وله أبيات شعرية لما بنقرأها على بعض الشعراء النهاردة بيعتقدوا أنها كتبت في العصور القديمة ومن إبداعه لما أدخل عنوة من قبل أصدقاء في مسابقة على مستوى الجمهورية حصل فيها على المركز الأول كانت مفاجأة لكل الناس خارج مطوبس تجمع مجموعة من أدباء مطوبس في أصل ثقافة مطوبس في التمينات وأنشأوا نادي أدب مطوبس أو نادي الأدب في مطوبس اللي خرج مجموعه من الشعراء او الزجال كان منهم الشاعر ممدوح الانصاري من دفينا وكاتب القصه القصيره سمير المنزلاوي من ميت تيت مرشد جنب مطوبس وفي الفتره دي كان الاستاذ شريف قاقع مدير قصر ثقافه مطوبس والجانب الثقافي والفكري في مطوبس جانب محتاج يتكتب لان ما زال فيه كتير من الجوانب مجهوله ودي نبذه سريعه عن مدينه مطوبس وأنا بوعد أهلي في مطوبس إن ده حيكون محور لكتاب كنت انوي كتبته في بداية التسعينات لكن الزمن أخذني وساعت اليوم الذي أكتب, أكتب فيه مطوبس وقراها وأشكركم